Hej, jag heter Anna Södberg. jag jobbar som filmpedagog på Biografen Sita i Stockholm. Den 11 augusti så kommer jag till Ronneby och där ska vi se på film och diskutera olika ämnen. Och det här är saker som har att göra också med de nya ändringarna som kommer till hösten 2022. Ändringar i läroplanen som har att göra med normer, könsmönster, relationer, demokrati. Ja, väldigt mycket som har att göra med värdegrundsarbetet i skolan. Och jag ska visa er lite filmklipp och visa hur man kan använda film just för att lyfta de här viktiga frågorna. Det handlar ju såklart också om demokrati. Vi kommer också knyta det här till en annan film som ni kommer se i sin helhet, som är en fantastisk animerad dokumentärfilm som heter Flykt. Där också det med intolerans och rasism kan diskuteras. Empati också för människor på flykt. Den handlar om Amin som kommer som ensamkommande flykting från Afghanistan till Danmark som 16-åring. Det är en unik film som blandar dokumentära röster med animationer med arkivmaterial och nyhetsklipp. Så jag hoppas att ni kommer till Ronneby den 11 augusti för att diskutera det här viktiga ämnet.